ලෝක වෙළඳ පොලේ මේවන විට වැනිලා සඳහා ඉතාමත් ඉහළ මිලක් පවතිනවා. පදම් කරන ලද වැනිලා කිලෝවක් මේවන විට රුපියල් ලක්ෂ 20කට ආසන්න මිලකට ලෝක වෙළඳ පොලේ පවතිනවා. ඉතින් අවාසනාවකට ශ්‍රී ලංකාවේ රජින් මේ වැනිලා වගා බිලිබඳව අවබෝධයක් නොමැති නිසා මේ වගාවට සම්බන්ධ වන ප්‍රමාණය ඉතාමත් අඩුයි තිබෙනවා. ඉතින් අද දවසේ අපගේ අරමුණ සරලව වැනිලා වගා කරන ආකාරය පිළිබඳ ඔබට අවබෝධයක් ලබා දීම. ඉතින් අද දවසේ අපිත් එක්ක ඉන්නවා මහනුවර දිස්ත්‍රික්කේ වැනිලා වගාකරුවන්ගේ සංගමේ දකුණුපලාත් සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී අනුර ගමගේ මහත්මයා. අපි ඔබට ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද දවසේ අපි සූදානම් වෙනා අපට ප්‍රායෝගිකව කොහොමද මේ වැනිලා වගා කරන්න කියලා. PVRM PVR කියලා දෙන්න. ඉතින් අනුර මහත්මයා වැනිලා වගාකරුවන්ගේ සංගමේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරිය වගේම ප්‍රවීණ වගාකරුවෙක්. එතුමා මේ වැනිලා වගා කරනවා. මේ වගාව සම්බන්ධයෙන් හසල දැනුමක් එතුමාට තියෙනවා. ඒ වගේම Power Hand Plantation ආයතනයේ මේ සියලු අදැකීම් අද දවසේ ඔබත් එක්ක බෙදා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔව් මුලින්ම කියලා දෙන්න හදන වැනිලා වලක් හිටව මිනිමේ සජීවී කෝටුවක් හිටවගන්න තැන ඉඳලා මම කියලා දෙන්න සූදානම් වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ වැලිල වලක් හිටවගන්න අපි මූලිකවම ගන්නේ ගිනිසීරියා කියන ශාකයේ තමයි ගන්නේ මේක මම පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න කොහොමද මේ කෝටුව හිටවගන්න ඕන ක්‍රමයේ මුලින්ම මේක අඩි 7ට විතර මේ කෝටුව වට අඟල් 1 හමාරක් පමණ මහත මේ වගේ කෝටුවක් ගන්න ඕන මේ වැඩේට උතර අඩි 7ට කපලා අපි මේක පැලවෙන විදිහට අ මුල කපා ගන්න ඕන සිහියකින් එතකොට මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි කපා ගන්න ඕන මෙන්න මේ මේ ආකාරයට කපා ගන්න ඕන පැලවීම එතකොට මේකේ හොඳට මුල් වර්ධනය වෙලා මුල් පද්ධ මූල පද්ධතිය වර්ධනය වෙලා මේ කෝටුව ඉක්මනින් පැල එතකොට මේ අඩි 7ට කපපු කෝටුව මේ අඩියක් වමනේ යටට හිටවන්න ඕන අලමඟුලක සිටුවා ගැනීම කරන්න ඕනේ ඊට පස්සේ මාස 3ක් විතර ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ සෙවන මේ අතු වැඩිලා මේ සෙවන ආවට පස්සේ තමයි අපි මූලිකවම මේ වැනිල වැලක් සිටුවා ගැනීම කරන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මාස 3කට කලින් සිටුවාගත්තු ගිනිසීරියා ශාකය. ගිනිසීරියා ශාකය. එතකොට පේනවා ඇති මේකේ හොඳට දල්ලුකොළ ඇවිල්ලා මේක දැන් පැල සෙවන දෙන්න සූදානම්ින් තියෙන්නේ. අතත් පැහල තියෙන සෙවන දෙන්න සූදානම්මින් සිටින්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වේලාසනින් ඔබට සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මේ වගේ මේ ගිනිසීරියා ශාකයේ සිටව ගන්න. එහෙම නේද ඩනු මහත්තයා? එහෙමයි. අපි පොල්ෙලි මේකට මොකද්ද මේකට කියන්නේ? පොල්ෙලි අඩු කරනවා වමක ආකාරයට මේ වෘත්තේ වටේ පොල්ලෙලි අල්ල ගන්න ඕන මේ වගේ මම යදන්න හදන්නේ මේ ග්‍රැනිල වල ගොඩක් ප්‍රිය වැව වගා ක්‍රීමේදී වැවෙන්න ප්‍රියකරන්නේ මේ වගේ කොලරටු එහෙම නැත්නම් දිරා දිරාපත් විය ගියේ මේ ශාක කොටස් මම මේ වසනක් ඇදිර මේ ටික යොදනවා දැන් එහෙම ඊපස්සේ මේ මේ යොදපෝ මේ ශාක කොටස් දිලා දිලාපත්තු ශාක කොටස් සහ මේකට තව ගොඩක් හොඳයි මේ කොම්පෝස් මේ කරන්න පුළුවන් නම් මේ පස්සට පස්සත් කරන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි වැනිලා වැල සිටුවා ගැනීම අවස්ථාවදී මම එතකොට මෙන්න මේ පත්‍ර ඉවත් කරගත්තු කොටස මෙහෙම එල්ලකුරේ හැඩේට මේ ශාකයට තියලා මෙල පොඩි ඇලියක් උంచి ඇලියක් හදා ගන්න ඕනේ මේ කියන්නේ පොඩි කාණුවක් වගේ කොටසක් මේ කොටස මෙල මේ කොම්පෝස්ට් මිශ්‍ර වසුනේ යට මෙහෙම යට කරන්න ඕනේ. මෙතෙන්දී මතක තියා ගන්න ඕනේ කාරණයක් මේ වැලේ මේ කොටස එළියට නිරාවරණය වෙන පරිදි තමයි තියන්න මේක එහෙම නැත්නම් දිලීර මේ වැල ඇතුළට මේ වැල මැරෙන්න හේතු වෙනවා. ඒක නිසා මේ වැලේ අග කොටස අඟල් එකමාරක් විතර අපි පස්සට යට කරන්නේ නැහැ. nilavaranne wenna tiyannawa. එක විශේෂයෙන්ම අතක තියාගත්තේ උතු කారణාවක් වගාවේදී. ඊළඟට මේ මේකට මම යොදාගත්ත රෙදිපටි වගේ මේ අ නිවසේ තියෙන අපතේ යන ද්‍රව්‍යයක් හැටමේදී මගේ පටි මේ වගේ ඉරලා මේකට ගැට ගහ ගන්න තියා ගන්න පුළුවන්. වැල මේ විදිහට ගැට ගහන්න ඕන මේ ශාකෙට තියලා. ඒ ගැට ගහන තැන් වල මොකක් හරි විශේෂත්වයක් තියෙනවද? නෑ එහෙම විශේෂයක් නෑ. මේක මේ වැල දිමිට හැ අ දිමිට වැටෙනකොට තමයි මේ ශාකෙට ආදාර ආදාරකයක් හැදෙන්නේ මේ ගැට ගහන්න ඕන. ඒ වගේම කඳට ඇතුල් වෙන්නත් අවශ්‍ය වෙයි මං හිතන්නේ නේ. ඔව්. මුල් ආදාරක විදිහට හරි මුල් කැඩෙන්නේ නැති මේ ගහට තියලා මේ මුල් යට වෙන්නේ නැති වෙන්න හරියට එක කීප පළකින් මේ විදිහට සාකයට තියලා ගැටකසා ගැනීම කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා ඊළඟට අපි මේ සිටවගත් wenla welcable එකේම ජලය එක් කිරීමක් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා මේ වැනිල වැල අපි සිටුවා ගත්තේ සේවන තියෙන ප්‍රදේශයක සේවන තියෙන ස්ථානයක නමුත් අපිට හැමතැනම සේවන තියෙන තැන් අපේ ඉඩමේ අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ. නිසා අපි තමයි හිරු හොඳින් ලැබෙන තැනක නම් අපි කොහොමද මේ වැන්නල වැල සිටුවල කරන ඊළඟ ප්‍රතිකාරය මොකද්ද කියන එක තමයි මේ සිටුවගත් මේ වැනිල වැනිල තියෙන වැල කොහොමත් ගොඩක් සංවේදී වැලක්. හිරු එළියට නිරාවරණය මෙයා බඩක් සංවේදී වෙලා මේ බැල මැරෙන්න බලනවා ඒක නිසා අපි මේ එවැනි අවස්ථාවක මේකට ප්‍රතිීමේවනක් ලබා දිය යුතුයි. එතකොට මේ ප්‍රතිීමේවන සඳහා මේ වගේ තෙසල් පරඬල් සහ පුක් ගස්වල ඉදිරිය වැටෙන පුක් පිළි භාවිතා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මම මේ ඔයාලට කියන්න යන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට මේකට ප්‍රතිීමේවනක් ලබා දෙන්න මේ වැල ිරු පිටණින් ආරක්ෂා වීම ඒක තමයි මම ඊළඟට ඔයාලට පෙන්වන්නේ මේ ආකාරයට බලා ආවරණය වෙන පරිදි මේ ප්‍රතිීම සෙවන සකස් කරන්න